що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа,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 Будучого віку Амінь. Слава Отцеві, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Я Маріє, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас від вогню пекельного, прийми до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно за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 Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатнає Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Избавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатнає Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. 6. Богородице Діво, радуйся, благодатна я Маріє, Господь з Тобою, благословенна ти між Жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. 7. Богородице Діво, радуйся, благодатна я Маріє Господь з Тобою, благословенна ти між Жінками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 Благословенна ти між жінками і благословенний плід твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатнає Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід твого, бо ти породила Христа Спаса, Избавителя Душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою, благословенна тим між жінками. І Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна я Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна to Господь energy тобою. Благословенна 10, GE жінками і żenie En Твого, бо Ти породила Христа Спаса і En душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна of Господь Lord, тобою. Благословенна unvies von dir,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 Благословенна ти між жінками І благословений плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса І Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Ямаріє, Господь з Тобою, Благословена ти між жінками І благословений плітло на Твого, Бо ти породила Христа Спаса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 Радуйся, царице, мати милосердя, Життя радосте, надія наша, радуйся. До тебе ми кличемо, вигнані діти Єви, До тебе зітхаєм в стогнаннях і плачі На цій долині сліз. А ти свої ради і милостиві очі зверни на нас, Та Ісуса, блаженний плід твоєї утроби, Нам по цім вигнанні покажи. Ласкава, люба, Найлюбіша Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдиночиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина. И Святого Духа. Аминь.